Gaurko bideon kontatu nahi dizuet nola gainditu deten dentistari nion izugarrizko bildurra. Egitan, ez dakizu eze pozik naho ze benetako panikoa emate emateziten dentistara joteak. Eta horri, buelta emateko gai izateak sekulako balioa dauken eretzat. Ez da, erresa bildur bati buelta ematea eta arronagon ere buruaz hori lortu detelako. Txalo bero Egia da, dentistara jutea ez dala atsegina inorrentzako. Baina, bueno, hongo da baten bat gustatzen zaiona ba mundu hontan denetarik daolako. Baino normalen zu dentistara zuazenen, ba ez dezu ondo pasatzen. Bale, hoi ala da, baina benetan, eskenik benetako panikoan nion txiki txikitatik. Oso txikian nintzenen, ba jun jute nintzen dentiztan gana, segura sokeramaten ninduen, eta klaro, ba hoa gaizki dago eta dentiztan gana jun behar da. Baino jun da ere, geroan, Enion eserregitien uzten dentista gaixoai, ze nehar baten astenitzen, oso nerviosa jartzenitzen, eta ba hoxe, ez zintzun eserregit, ze ez nintzen geldik egoten. Eta egila esan, suerte pixkatera eukidez, ze hortzak bueno, nahiko zuzen atera zitzaizkiten, eta ez deti aparato baten edo alako zerbaiten beharrik izan. Ze pentsatzen jarri eta e, txikitan esan izan bali dentistak aparatoa behar nula, ez dakitzein gonon, enpaste bat hitzeko ez nion uzten. Eta gero, ya, ba, bukatu zen dentistaren gana derrigorrez juteko garai hori, eta ba, nire esku egon erabakia, nik nahi baldin manu juten hitzan dentistara, eta ez baldin manu nahi ez, eta noski, ba, enitzan juten. Eta txiki hazean ez baldin badezu haoa ondo zaindu, eta enpastek ez balin badituzu egin, eta kari esakeuki baldin badituzu, eta guzti hori, ba, urtek pasatzen dihoazti nahien, hori nabarituiten da agineko min dexente pasatzea tokatu zait, eta hemen ere egia da suerte auki detela ze juizioko aginekin eta ez dete hauki ez dara jendeak eukitzen dituen mobidea guztioik, baina agineko min dexente batzuk sufritu behar izan ditut. Eta ja, iritsi izan momentu bat, esan nuna, jasta, honek izindu olasegi, hau nolabait bukatu behar da, ordun dentistan gana juten hasiko naiz. Erabaki hartu non, Kostaz itzaiten, ze benetan oso gaizki pasatzen dut dentistanan ajuten, oso nerviosa jartzen nintzen, bezperan ez nun loiki gen, ezin nuen jan, dardarka juten nintzen konsultara, baina bueno, saiatu nintzen. gertatzen da, ba bueno, aukeratu nuen dentistakin azkenen ez nula oso esperientzia honauki, eta saio baten bastante gaizki pasan nuen, Eta berri utzi nun. Eta berriz ere urte batzuk pasazian dentistangana jun gabe, berriz ere, ba, bueno, minak eta molestiak eta hori guztia, eta oraindela hiru urte, berriz esanion nere buruai, bueno, honek ezin duola segi, paniko hau gainditu ditu beharra dago eta nere aoak behar du. Orduan berriz ere dentistangana jouteko erabakia hartu nun eta oraindela hiru urte hasizian, izan, ba, nere dentista operazio definitiboa. Eta hiru urteren ondoren Ba, ja esan dezaket, esan dizan bezala, ja zitela bildurrik ematen dentistaan gana juteak, ja ez naiz nerviosa jartzen, loin dezaket bezperan, jam dezaket, etzait gustatzen, no eski etzait gustatzen dentistaan gana jutea, baina ez detain beste sufritzen eta alasaitasun ez joan nahiteke. Eta ez detuzte inoiz gai izango nintzanik hau esateko, benetan ez duen espero eta oso pozik naho. Eta kontatu nahi ditzuet, bide ba, hau nik nola indeten, niri balio izan diaten bost truko kontatuko dizkizuet edo bost pauso, bazuetako norbait nire situazio berdinen baldin badago igual erabilgarri egingo zaizkiolako. Eta esaten dut, igual, ze bakoitza oso diferentea da, eta igual niri funtzionatzen ditenak, bazuri ez dizu funtzionatzen. Baina, baina bueno, kontatuko izkizuet nire dentistaren panikoa gainditzeko bost trukoak. Lehenengo, netzako oso inportantea izan da, erabakia nik hartzea. Vale? Osa ez izatea norbaitek derrigortu nahuelako edo egin behardan dan zerbait dalako. Baizik eta iristean momentu bat esaten dut dena, bueno, jasta, hau konpondu beharra da, dentista nahi nahi det, eta egingo godet. Bigarren aholkoa da, zuretzako egokia den dentista bat topatzea. Oso urduri jartzen man nima zea dentista arahuteakon, nik uste importantea dela ondo konektatuko duzun pertsona bat topatzea. Ja, dentista batekin nahi baldin bazea eta espaldin batzaude eroso, espaldin batzea ondo sentitzen eta aukera baldin bat okazudun oski, nik esango nizuke dentista zaldatzeko. Vale? Ez du esan nahi beste dentista txarradanik edo ez du ondo egiten bere lana. Baina, bueno, zu espaldin batzaude gustoa horrekin ba, bueno, saiatu aldatzen, eta bideakin jarraitzen. Horrek baintzat ez dezala ala zapuztu arte egin dezun lan guztia. Ez baldin eroso, oain zauden dentistakin, eta aldatzeko aukera baldin badukazu aldatu eta topatu konfiantza lortu dezakezun norbait. Nere hirugarren trukoa izan da, arnasketari atentzioa jartzen saiatzea. Zenei baintzat, dentistanean urduri egoteko arrazoi agundinetako bat izaten zen arnasketarekin askoa hitzala. ditzala. Bueno, azkenen, ba, pertsona bat dabilkizu lardaskan hauan, nerekasun gainea, sudura normalen taponatuta eukitzen dut eta urduritasunekin, oaindik eta komplikatuagoa da. Orduan, ez dago, soluzio magiko bat, baino nire lagundu dit hortaz konsiente izateak eta saiatzen naiz, bala saiatasuna izaten eta atentzioa jartzen arnasketari. Laugarren gomendioa eta niretzako garrantzitsuena dana da aislatzea. Badakit pertsona batzuntzat lagungarria dala dentista momentu oro zerrengiten ari den jakitea eta ezagutzea. Ba, Zeter esena erabiliko dituen, zer prozesu egingo du momentu bakoitzen, hori jakiteak asko laguntzen die batzui. Neri justu kontrakoa, Osa, nik aislatu behar dut, nik ez dut zer jakin nahi. Ez jakin nahi, dentista zertan nahi den, zer esena erabiliko dituen, zer egingo du, aldala ez dut enteratu nahi. Gaur egun jaistet behar baino denbora zehar musika erabiltzen erabiltzenun. Aurikularrak jartzen irion, musika hori kontrolatzeko MP3 bat edo mobila ukitzenun eskun, ba volumena kontrolatu ahal izateko edo momenturen batean gelditu behar baldin bazan, ba begiratugabe egin ahal izateko, baino egitenuna zen musika jarri, musika zaratatsua albaldin bazan, topera eta kanpoan gertatzen sanaz aislatu Hau dentistarekin komentatu nuen noski, zegia da momentu batzutan ba, bien arteko komunikazioa beharrezkoa dala. Orduan nik beha esan nion musika jarrita egongo nintzala, eta zerbait behar baldin bazun ola egiteko sorbaldan, edo bueno, abisatzeko ikututa moduren batera, eta nik orduan musika geisten nuen edo musika geratzen nuen, eta ja komunikatu egintezken. Baino bitartean musika topera neukan. alik eta gutxien entzuteko kanpoan gertatzena izana, zeneri adibidez, Makinatxoen zaratatsoa entzuteak berak ja oso urduri jartzengin dun. Ordon, musika jartzen nuen, ez nun enttzten eta baitare emate ziten aukera beste zerbaitetan zentratzeko, Atentzioa desbideratzeko modu bat zan nire musika jarrita duukitzea. Eta bosgarren eta azkenengo puntua da konstantzia. Erabaki hartu balin dezu dentistan ganuteko eta bildu hau gainditzeko, Mantendu, ez utzi bidea, ba gaizki pasa baldin badezu saioaren baten edo zerbait gertatu baldin bada, esan bezala, baigual, dentista zaldatu behar dezu edo zerbait egin behar dezu. Baina ez utzi, ze berriz ere zerotik astea, gehiok ostatzen da. Eta bidea pixkanaka egiten zua zen einen, nere kasun behintzat, obetu Esan bezala, lehen musika jarri beharri zaten eta aislamiento totala beharri zaten nun, eta gaur egunez, eta gaur egun bildurri gabe juten naiz, dentistara, eta izu harrizko lasaitua da. Eta listo, hauek dira, e, Dentistari nion panikoa gainditzeko neri balio izan didaten bosta aholkutxoak. Zuetako norbait nire goera berdinean baldin badago, ba espero dut balia izatea hemen esandako zerbait, hala baldin bada izugarri pozuko nintzateke. Eta baixe, ba, bukatzeko baita eskerrakema nahi dizkiot nire Dentista azoragarri gari, ba, iru urte hauetan nerekin izaten izate nahi dan pazientzia guztiagatik, Eta listo, ba haus eda denagorkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta aurrengor arte. Aio! Dentistana juteen itzanen, mina hundia neukanen, agineko mina hundia neukanen, bi gauzaiten ditun nire gorputza pixka bat despistatzeko. Lanen aibaldi manitzen, tabernan lanen aibaldi manitzen, alkol txupito bat hartzen nun, ez nuneaten, egiken unazan, hauen sartu, normalena nix eustetara erabiltzen nula, eta pixkaten euk. Eta hola, aginaren zonoi pixka bat insensibilizatzen eta bueno, lanen zaken. Eta besteazan, saiatzen itzan, desbideratzen, nire buruaren atentzioa aginetik gorputzeko beste parte batea. Eta hortarako egitenuna nuna zen, azkazalakin, eskun indarrain, ba, ola, hemen min pixkatera egiten nuen, Nik kontrolatzen dun min batzan eta ola buruari esan nion. Bo bueno, ez pentsatu hainbestea gineean pentsatu hontan. fokalizatu zaite ontan. Eta halhalaagono bueno, despistatzen saiatzen ditzan. Alare, zuek hitzitzae zue halako astakerik egin favorez eta mina dauka zuenen dentista ahun.